ومن ابغضك فقد ابغضني واني اراك يا علي لا تموت حتى تخضب هذه من هذه فتخضب رقبتك التي يخرج منها الدم حتى يغطي لحيتك وتملا دما لحيتك يا علي ستصيبك فتنه بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ستصيبك فتنه بعدي فقال علي افي سلامه من ديني يا رسول الله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 ومعاويه بن ابي سفيان وعمرو بن العاص بعد ان تذكروا قتل اخوانهم من اهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم كانوا من خير الناس واكثرهم صلاه وكانوا دعاه الناس الى ربهم لا يخافون في الله لومه لائم فلو شرينا انفسنا فاتينا ائمه الضلاله فقتلناهم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 فقال إني والله كنت أشحذ سيفي سما سبع ليال ودعوت الله أن أقتل به شر الناس فقال له علي أنت شر الناس وستقتل به ولا أراك إلا من شر خلقه فالتفت إلى أبنائه وقال يا أبنائي لا تفعلوا به شيئا إن أنا عشت فأنا أولى أن أقتص لنفسي فإما أن أقتص أو أعفو وإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به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 وغفر الذنب وكظم الغيظ وصله الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في الامر والتعاهد للقران وحسن الجوار والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش ووصاهما رضي الله عنهما باخيهما محمد بن الحنفيه ووصاه بما وصاهما به وان يعظمهما ولا يقطع امرا دونهما